<laughs> ¶¶ Caïsions, ja? ha viscat això, ha viscat l'altre rosa d'aquest programa, el conèixer en el programa, la participació directa dels obres, la participació comunitària, l'interpèndid, l'experiència. I d'aquí no esteu a ser, amb una, eh, una, una cosa que és si no l'havia d'estar I és connectar-los, connectar-los professionals, professionals que i que algunes vegades m'ho sentit a dir que entre us altres, per a vegades, no havia tingut oportunitat d'acuneixos que es treballa. historial de intervención a corto y a corto plazo con recursos insuficientes y con una percepción de cada territori comporta que, a vegades, aquest treball transversal sigui, sigui difícil no? d'assolir. I, i, I, en aquest sentit, entenem que, que s'agradava aquesta necessitat de, de tenir uns criteris comuns per facilitar la, la transversalitat. No? Finalment, una altra idea és la qüestió de, de, de que, a vegades, doncs, mm, hi ha una manca de visió global no? de, de, de, dels diferents projectes degut una mica al que comentava fa un moment, no? que, que de, o sigui, el fet de treballar en un territori concret i determinat eh, i, i, i la, la dinàmica que, que, que, que un mateix doncs, segueix en el seu dia a dia doncs, de vegades fa que, que un se centri molt en, el, en les tasques concretes a desenvolupar i, i, i es perdi aquesta visió global que que és l'única el que es busca en la transversalitat el Departament d'Innovació i Tecnologia per a la promoció de la tasca tecnològica que porta a la tasca tecnològica que s'ha centrat en desenvolupar una de pont incluso a ¿no? ¿No es que el antepretario. Aquí está el antepretario. Ya llegamos a un periodo de que viene? no Então, que isso, dona Rita?